У суботи у Смілі відбувся концерт команди «А» в рамках благодійного туру «Дорога до перемоги» за участю українських зірок. Ніна Матвієнко, Артур Боссо, Анна Добридніва та Сергій Мироненко радували Смілян своїми піснями та енергійним драйвом. В рамках благодійного туру «Дорога до перемоги» завітали до вас із благодійним концертом на підтримку Збройних сил України, а саме нашої славетної 95-ї десантно-штурмової бригади. Це герої, які сьогодні боронять по всій лінії фронту, захищають нашу державу, відстоюють наші культурні, історичні моменти, відстоюють нашу незалежність. Я знаю, що в Смілі дуже багато волонтерів, які допомагають. Знаю, що багато військових. Давайте поаплодуємо всім, хто підтримує наші Збройні Сили України. І разом ми робимо добру справу і збираємо кошти для 95-ї десантно-штурбової бригади. Для наших хлопців, для наших захисників. Низький уклін вам. Ми вже передали їм 38 автівок. І зараз збираємо на 39 І кожен ваш внесено. Концерт відбувся за сприяння начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Тобурця та міського голови Сергія Ананко. Організатором благодійного туру є благодійний фонд «Майбутнє України-2050» за підтримки «Радіоп'ятниця». На кошти виручені з концерту буде придбано черговий транспортний засіб для ЗСУ. А це артисти, які свідомо залишилися в Україні, щоб бути з українським народом у найскладніші часи. На початку повномасштабного вторгнення вони об'єдналися в творчу команду, щоб влаштовувати благодійні концерти на підтримку ВПО, медиків, діток, військових і всіх мирних жителів України. За час повномасштабного вторгнення команда А дала понад 100 благодійних концертів у 13 областях України. Зараз на війні, разом з хлопцями з нашими, разом з нашими синами, дочками, батьками, я б хотіла сьогодні, щоб ви повірили в це, що там є Бог, там є і янголи, бо є такі моменти, коли ми, коли молимося, то нашим синам легше. Наприкінці концерту слово взяла заступник міського голови Тетяна Карло. Користуючись нагодою, подякувала артистам і привітала Смілян з Днем Матері. Дорогі сміляни, дорогі артисти наші, гості, я хочу сьогодні від міського голови, від всієї нашої громади низько вклонитися цим людям, які нам дали сьогодні двогодинний чудовий концерт це дорога, дві години до перемоги. Пози... Дорога позитива, натхнення, успіху. Я хочу подякувати і побажати вам міцного здоров'я, не зупинятися на досягнутому, користуючись нагодою, я низько кланяюсь всім смілянам, всім вам, тому що ви знайшли час сьогодні прийти і підтримати 95-го. Я сьогодні по секрету хочу сказати, це другий сьогодні у нас уже захід. Сьогодні зранку на бульварі Бобринського була акція, і ми сміляни зібрали... Для 42-ї – 193 тисячі гривень. І на аукціоні для 118-ї бригади – 66 тисяч. Тому низький ухлін. А ці квіти вам. Спасибі вам за те, що ви робите, за те, що ви є і за те, що ви нас надихаєте. Спасибі вам. І дорогі мами, Дякуєтесь, користуючись нагодою напередодні Дня Матері, низький ухлін вам за те, що ви є і за те, що ваші діти, наші діти боронять України. Слава Україні! Завершили виступ артисти, заспівавши разом з залом гімн України, але дещо його змінивши. Вже воскресла Україна. Саме з цих слів розпочала народна артистка України Ніна Матвієнко, і її підтримав весь зал. Вже! Слава!